I denne filmen skal jeg fortelle deg om det jeg har valgt å kalle for lydbokstudieteknikk. Lydbøker er i utgangspunktet et fantastisk hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. Men dessverre alt for ofte så implementeres dette her på en feil måte i skolen. Det som ofte skjer er at eleven får en sånn bunke, sånn som vi har her nå, med CD'er og lydbøker, og så sier man «Vær så god, kos deg, nå har du tilpasset opplæring». Men det er ikke sånn det fungerer. Nå i denne filmen skal jeg gi deg et par tips i forhold til hvilke grep du kan gjøre i forhold til at eleven ska ta i bruk lydbøker. Og de to første punktene mine, de har ikke nødvendigvis noe med selve lydboka å gjøre, det er mer av generell art. Eleven skal stille spørsmålet, hva er det forventet at jeg skal lære når jeg leser dette kapittelet? Og det gjør man ofte ved at man tar fram selve boka og blar sig gjennom boka, blar gjennom ser på kapitteloverskrifter og ser på illustrasjoner, bilder, og tenker hva er det som er viktigst? Dette gjør vi for å starte opp læreprosessen oppe i hodet. Och så er det når man kommer til lydboka, så er det absolut. Fulltekstbøker er det beste. Og jeg er en stor tilhenger av at eleven bruker to sanser. Den hører med det øvditive selve lydboka, men man følger med enten på skjermen eller i den fysiske boka där man leser fortløpende. For da har man både det øvditive og det visuelle samtidig, og jeg tror de to sammen har en større mulighet for læring enn hver og dem hver for seg. Det så selvfølgelig viktig at man har kontroll på teknologien, at det ikke er noen tekniske problemer som gjør at eleven ikke kan få hørt på lydboka si. Lydbøkene kommer i et format som heter DAISY, og det följer følger også typ med en speciell DAISY-spiller med lydboka. kan også spilles av i vanlige mediespillere, men da mister du en del funksjonalitet, som for exempel det med å justere hastighet på avläsning. Noen syns kanskje det går for fort etter hvert som teksten blir lest, da man har mulighet til å kjøre ned hastigheten. Men andre igjen kanskje irriterer sig at dette gikk da veldig sakte, og da man mulighet til å skru opp hastigheten på texten som blir lest. Ett annet viktig punkt er pauseknappen. Det er viktig at eleven lærer seg til å pause avspillingen for å stoppe å reflektere, eller stoppe å ta notater. Det er jo det som er så fint med at man kan stoppe ting, at man har da muligheten til å bearbeide stoffet. Og ikke glem tusjemetoden som läseteknik. Dette med at man bruker en farge på overskrifter, en farge på nøkkelord og bruker en farge til korte sekvenser, det er en viktig leseteknikk. Enten om det er digitalt eller analogt. Etter at eleven er ferdig med å bearbeide stoffet er det lurt at den tar en samtal om stoffet for å bekrefte forståelse, enten med læreren eller en medelev. Det finnes en bra app som heter Lydhør. Den er genial i forhold til å enkelt få lydboken fra biblioteket til device som eleven kan høre på lydboka. Og Lydhør synes jeg fungerer veldig bra på skjønn litteratur, for dette er altså en app som både Statsped og NLB og støtter. Problemet er at du ikke får fulltekstversjonen av boka i Lydhør. Den er for liten, den skjermen man bruker. Man kan kanske få det til på en iPad, men mitt forslag er at man bruker en datamaskin der man kan få opp teksten samtidig. Og så i tillegg så er det jo et problem, då det er ikke alle lydbøker som er produsert med fulltext. tekst. Mange sig seg over den syntetiske stemmen som leser opp lydboka, kanske spesielt lærere. Men det er et kostnadsspørsmål nå til dags. Det er at de fleste skolebøker de blir lagd med talsyntese. Et godt tips der er å gjøre en kostnytte eh, regnestykke sammen med eleven. Eh, I min verden så er det sånn, jeg som er dyslektiker, jeg har såpass nytte av disse lydbøkene, og de gjør så viktig støtte for meg i hverdagen, at jeg etter hvert ser bort fra dette här med denne litt rare lyden. Og det er faktiskt sånn at jeg hører etter hvert ikke denne rare stemmen. Men det er fordi jeg har gjort en kost-nytt-analyse, det er at dette gir meg såpass mye at da jeg villig til å tolerere den litt rare stemmen. Og sist, men ikke minst, dette med å lære seg ting fra lydbøker er ikke et ansvar vi skal skyve over på eleven. De første to-tre ukene som eleven bruker lydbøker, så må den lydlese sammen med læreren. Disse punktene som vi har gått gjennom i denne filmen, må læreren hjelpe eleven med å implementere i sitt læringsarbeid. Dette er en veldig, veldig viktig suksessfaktor, slik at læreren er støttende i prosessen ved bruk av lydbøker. Som en aktiv bruker av lydbøker irriterer jeg meg ofte at folk skal rakke ner på meg fordi at jeg bruker lydbøker. Jeg synes det er på tide at vi likestiller dette med å høre på lydbøker, det jeg kaller for å lydlese, med å lese vanlig. Så på en måte ikke vær med på å trykke eleven ned, Var heller med på å bygge opp selvtilliten og så kalle dette lese. Og genom stor Bruk av lydbøker så tror jeg at eleven blir glad i å lese og blir glad i litteratur og har større forutsetninger for å lære.